Без світла, газу та води ремонт комунікацій вже триває, але об'єми пошкоджень великі. В селищі Первомайському на Миколаївщині залишилось близько 300 жителів. До повномасштабної війни там проживало 3,5 тисячі людей. Населені пункти громади обстрілювали з лютого і до дня звільнення Снігурівки. Про 8 місяців під обстрілами розповіли ті, хто залишається у Первомайському. У нас ситуація сумасшедша. У нас нема ні світу, ні газу. Ні світу, ні газу, ні води, ніде нічого, оно все побите, ні вікон, ні вікон, ні дверей. Позабивали досками і все. Сама розбиті повості, да. чи їх можна вистачити? Оце ж усі ями позаривані, усе це закидали і все. І скільки з квартир повикидали двоє туди. Двоє нас погибло. Ось да. тут, в нашому да. домі, на балконі. Рознесло воно розірвало мужчин. Та тут так гатили, що це страшне. Та там і в підвалах, і в нас і дитки Якщо поприбивали, двері вибило, було. все. За час 58 прильотів було. Представ собі. Тут боялися навіть з підвала да. вискочити. Это, дожди сказать, страшно. Я была от первого дня войны и до последнего здесь. Страшно, конечно. Нам обещают дать эти самые. Ой, дроба, а потом... Буржуйки. Буржуйки. Ну, это так обещают. А дадут или нет, это не важно. А мы дадут, а зима кончится. Потому что газ нам обещают. Я вчера говорила с ними. Они говорят, что газ будет, но будет писано Новую руку. Так я дрова собираю, но протопить я тут я не умею, я не знаю как, протопить не получается. Ну так, сама губка нагревается, а систему всю, я не умею. Я никогда в своей жизни не занималась этим, понимаете? Ты я могла таким хватило благоустроить. Я думаю, что у пять штук упало во двор. Ми пережили три місяці під усіма видами зброї, які тільки вони приміняли, і касетні, і танки, і всі ці. Коротше, під усіма, три місяці прожили. Там кухня, у нас э, таганок, газовый баллон, Казанки, а то собакам, Юра готовит элементы. Собаки и коты тут. Собаки и коты у нас тут, так что так. И собак кормим, и коти 15 штук прибегают из всего. ложка, Так і підвал ховатися. То де, снаряди, то... то міни, то йдеш, ты... гуманітарку поличай, і по воду йдеш. Та не знаєш, Це тихо, ця тиша, вона взагалі якась така. Такі справді